Дивіться, вікна там пусто, там пусто, тут пусто. Ну, тут вже поставили внутрішнє вікно. А це впало, то я навіть не знаю, чи я зможу з ним щось зробити. Розбиті разом з рамами вікна, зірваний дах. Такий вигляд має триповерховий будинок жительки села, що розташований поруч із місцем вибуху, Олени Апанович. Жінка розповідає, коли почула перший вибух, вибігла на вулицю і вже звідти спостерігала, як із наступними ударами руйнується її помешкання. Чесно говоря, я навіть боялася заходити в хату. Тому що мимо мі, входу до хати я проходила, боялася навіть туди дивитися, в ту сторону. Я обійшла всю хату і подивилася, що в мене всі вікла лягли відпочивати. Жінка згадує, протягом кількох вибухів будинок підіймало в повітря, через це всередині потріскались стіни. Власник ще одного пошкодженого будинку Олександр Кметь показує зруйновані склопакети у вікнах. Вікна повідкривало просто навстіж. Повідлітали защілки, ну, вибиті скло вибите в трьох вікнах. Скло пакетом, точно повністю біда. У Василя Ізвощика в будинку пошкодило дах. Там чотири шифери зірвало, то ми зробили. Деякі трещини, то ми латками так трошки понацепляли. Ну, і вікно тут одне. Там, ну, то мелочі такі. За попередніми підрахунками в селі пошкоджено 47 будинків, розповідає державна реєстраторка Старостинського округу Марина Андрієвська, яка зараз проводить опис помешкань. З них багато є вибитих вікон, є багато, що постраждали дахи, є в будинках, що немає шиферу. В Хмельницькому серія вибухів пошкодила одну зі шкіл. При вході тут валяються підручники, в коридорі лежать вибиті двері, в актовому залі – уламки скла, вибиті вікна – також у спортзал. Директорка школи Жанна Демеденко каже, цей навчальний рік вони завершуватимуть дистанційно. В самого закладу є укриття. За її словами, ніхто з персоналу школи не травмувався. – Нам до цього моменту так щастило, і навчальний процес був нормальний, і всі пишалися тим, що в нас є класна школа, було класне укриття і ми якби в безпеці. З сьогоднішнього моменту ми розуміємо, що небезпека є скрізь. Ударна хвиля пошкодила і цю багатоповерхівку. В Хмельницькому вибила вікна та прогнула пластикові балкони. Мешканець однієї з квартир Віктор не хоче показувати обличчя та каже, прокинувся вночі від ударної хвилі, що відкрила вікна. Ну, з першого вилетіло, я їх закрив, потім інший удар був вже сильніший, то... Вже їх не, прийшло, не вийшло закрити. Петлі там все поламалося, сквозні скважини і тому подібне. Ударною хвилею вибило гаражні ворота та вітрину магазину господарських товарів, розповідає його власник Олександр Д'ябл. Сам підприємець мешкає неподалік. Після першого взриву ми з сином вийшли сюди, прийшли буквально, саме, то двері повідкривалися. Тій. І буквально через, через минут 20 дивно, був другий взрив то гаражні ворота впали, і оця велика рама теж впала. Пошкоджень зазнала й будівля спортивно-культурного центру Плоскирів, розповідає його директор Роман Гурницький. Вже по прибуттю сюди виявили вибиті вікна в трьох приміщеннях, навіть ударною хвилею вибило гіпсокартонну стіну, яка фактично завалила вхід в це приміщення, але вже як на цей час власними силами підрозібрали для того, хоча б продовжувати прибирання по території. Ударним дроном російські війська влучили в об'єкт критичної інфраструктури на території Хмельницького району, внаслідок чого пролунала серія вибухів, розповів заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Цей об'єкт знаходиться поза межами населених пунктів, але разом з тим маємо 21 постраждалого, двоє з них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу та відпущено додому. Зараз житлово-комунальні служби в місті та громаді приймають заяви від власників будівель та помешкань, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, основні пошкодження внаслідок вибухової хвилі – вікна. Ми через величезну кількість, через величезний обсяг, Пошкоджень не маємо до цього часу чіткої інформації, разом з тим вивела на роботу всіх комунальників розділили їх частково по різних об'єктах. За його словами, в мікрорайонах міста із найбільшим пошкодженням комунальники безкоштовно роздаватимуть скло тим, хто має змогу полагодити вікна. В громаді людям слід звертатися в старостинські округи. Діана Колесник, Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Віктор Кривий. Суспільне новини, Хмельниччина.